Lesníci městských lesů Hradec Králové spustili 1. prosince prodej vánočních stromků na hájovně Marokánka. Stromeček si můžete koupit i v prostorách hájovny Zelený sloupek, která se návštěvníkům otevře 5. prosince. Na vánoční trhy je připraveno přes 3000 stromků z lesních porostů v majetku města. V nabídce budou stromy, které jsou vyřezávány v našich lesů z prořezávek, jsou to smrk z a borovice lesní. Dále z našich plantáží pak máme v nabídce například smrk. Pichlaví, borovici černou nebo některé druhy jedlí. Cenově se to pohybuje od 200 do 550 korun. Lesníci připravili k prodeji také zhruba 10 tun ryb z městských rybníků, který bude spuštěn až několik dní před Vánocemi. Vánoční prodeje hradeckého kapra už tradičně budou probíhat od 21. do 23. prosince. Místa zůstávají stejná jako v loňském roce, to znamená velké náměstí, bývalá radnice, číslo popisné 1, pak sátky datlík, zelený sloupek a kousíček u Atria. V nabídce je samozřejmě hradecký kapr. Na sádkách datlík je možné, že budou k dispozici i některé jiné druhy ryb, ale od dravé ryby je velký zájem, takže většinou je to velmi rychle vyprodáno. Cena hradeckého kapra bude 100 korun za kilo živé ryby, stejně jako v loňském roce. Lesníci letos přicházejí i s novinkami. S letošním rokem jsme zavedli dvě novinky. První je, že hradecký kapr byl certifikován jako regionální produkt, a tou druhou velikou novinkou je e-shop s dovozem až domů. To znamená, že mezi prvním a 19. S tím prosincem si můžete objednat Hradeckého kapra přes e-shop a ve spolupráci s zmrsku vám ho mezi 21. až 23. přivezou až domů. Bližší informace o prodeji stromků i kaprů naleznete na webových stránkách městských lesů Hradec Králové.